Шановні сміляни, запрошуємо 17 березня о 17.00 у Смілянський міський будинок культури на концерт «Фаєрію Зачаруй. Присутні матимуть змогу насолодитись живим звуком таких виконавців. Тріо «Обережно гаряче» – Кароліна Перевізник, стейдж-бенд «Паралелі», художній керівник Олександр Лісун, Ольга Чернієнко. У програмі – музичні перлини українських та зарубіжних композиторів 20-21 століття. Вхід за донатом ЗСУ. Доєднуйтесь, слухайте чудову музику та допомагайте и нашим мужним воинам.